En termes de superar i com a espai d'ecotreball, Sinergics és únic a la ciutat de Barcelona i durant tres anys ha acollit més de 130 projectes emprenedors, tant de freelance com de projectes d'emprenedoria col·lectiva. Aquesta comunitat professional s'ha implicat en més de 90 projectes de retorn social que els han vinculat amb entitats i associacions del territori, no només de Baró de Divert, sinó també d'altres barris de Sant Andreu i de Barcelona. Eh, per mi personalment, eh, que he estat implicat des del principi en sinàrgics, doncs Sinergics ha estat doncs, com un projecte personal, més que professional, i també un lloc on conèixer molta gent i, doncs, i on aprendre contínuament, sobretot de les altres persones que han vingut a, a treballar amb mi, amb l'Estel, amb el Dani, amb el Pedro, amb la Mariona, amb la Juana, amb l'Issa, amb el Roman i amb tota la gent que ha passat per Sinergics fins a aquest moment.